Þeir óttast alltaf af því að við vorum svo, við vorum svo fljóta verða framsín og jákvæð góð að ég óttast alltaf að suma pín að við gætum verið sorte fljóta háttaði líka og Þess vegna finnst mér svolítið mikilvægt að við festum okkur í Sessi og sýnum að okkur sé alvara. Við erum öll hlut samfélaginu og við séum öll ólík. Þá, þá verður þetta samfélagið okkur allra. Þá eitthvað er amma mín, hún er Silvja. Ræði. <grið>